Це автостанція номер 3 що серед міста Хмельницького. Нині тут менше десятка автобусів і кілька десятків людей, що очікують на свій рейс. Водій маршруту Хмельницькій райківці Михайло Андрюшин збирається виїжджати у рейс. Каже, що до війни їх було п'ять, зараз три. Просто мало людей їздить. Стало мель набагато менше людей їздити. То сирена, то те, не вспівають. Той був бомбосховище сховався, не всів прибігти, дзвонять, а я вже від'їхав. Зараз на блокпостах дуже великі пробки. Прив'їзді у місто. Я віз кожен день віз по 40 чоловік, от кожен рейс практично там 30-40 чоловік, а от бачите, навіть з 14 сидячих місць то нема. Кількість рейсів на маршруті «Хмельницький-Малинич» за провадженням військового часу не змінилась, каже водій автобусу Віктор, а пасажирів поменшало. В 6.25 скільки сьогодні було людей? Туди нічого. Назад було сім чоловік, ну, в другому трошки більше було, десь чоловік вісім. Житель Шаровечки Микола розповідає, що графік руху автобусного маршрута, що сполучав їх село з обласним центром, зазнав коректив. Два автобуси ходять, ну, вони розділилися по три дня один графік, три дня другий графік. У нас на один рейс змінився графік, менше вже стало, тому що Стариків менше почали залишатися вдома, а ті, що на роботу їздять, так, і вони їздять. У напрямку села Немиченці, що Гвардійській сільській територіальній громаді, більшість рейсів відмінено, розповідає житель цього села Іван. У нас їздять тільки Райківці і Гвардійськ. Все. Діставатися до Хмельницького можна, але, звісно, трудно. з села далі, то, то немає автобусів. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій каже, що всі ресі будуть відновлені. Тільки пам'ятайте, комендантська година, комендантську годину не буде переїздів. Якщо є тривога і, і немає місця, де ви можете сховатись, якщо ви в полі, то прошу вийти з машини, залишити машину і вийти просто в полі, не лишатися на дорозі. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.